Salutare! Sunt Adina Veideanu, unul dintre specialiștii Centrului holistică senza Vieții. Detalii despre ce facem noi, care este scopul centrului și multe altele găsești pe pagina noastră de Facebook, dar și pe site. Tot aici găsești și o scurtă descriere a tehnologiei Zaito și a tipurilor de scanări pe care le efectuăm în cadrul centrului folosind această tehnologie. Însă ne-am dat seama că foarte multă lume nu înțelege despre ce este vorba. Și pentru că ar fi ieșit un material foarte stufos în care să-ți explicăm mai exact ce este această tehnologie și cum funcționează ea, ne-am gândit că cel mai util ar fi să facem o serie de mini filmulețe, un soi de serial Zaito dacă vrei, pe care să le poată urmări și înțelege oricine este interesat. Așadar, în următoarea perioadă vom posta săptămânal câte un scurt video în care îți voi explica personal câte o părticică din acest soft pornind de la istoria Zaito, cine este omul din spatele tehnologiei, cum i-a venit ideea, pe ce se bazează Zaito și care sunt câteva tipuri de scanări posibile pe care le efectuăm și în cadrul centrului nostru. Îți voi arăta chiar și un raport, astfel încât vei putea vedea exact ce conține și dacă ți-am trezit interesul, urmărește-ne și cu siguranță vei afla o mulțime de informații valoroase. Îți urez o zi fabuloasă și ai grijă de sănătatea ta!